היוש לכל הצופים המאממים שלנו בישראל בידור וברוכים השווים לישראל בידור שוו כל האנשים והאייטמים הכי שוו, אבל חכו, זה לא נגמר רק שם כי במהלך התוכנית היום יחכו לאורחים שלנו אתגרים סופר מפתיעים וואי וואי ירדן, אני כבר מחכה לראות מה מחכה לאורחים שלנו אבל רגע לפני שאנחנו מתחילים, אני מזכירה לכם להיכנס לערוץ היוטיוב שלנו לילחוץ על הפעמון ולהירשם כמנויים וככה לא תפספסו את שלנו אז מוכנים? בואו נצא טוב, איננו ספק שאחד גדולי אחת מהתחנויות אחים מדברות היום, ודברים בביתם, אנשים מולי אחים מаниנים בטלוויזיה, אבל בואו ניקח את החמורה בזמנו לסרטון שראת בראשית של דיר שדפק, דיי כישול לאדחה חורנה שיתקימה בביתם מפורסם במדינה. קריין אליה אמרתי דיר לא דירת, אז כמובן שaniem דיברת על רami верד שבחזר לאדיחית כישול לא זaken. בסרטון שתרו על המסך רami верד צולם באתקת טה, ואחד האפגנות, ובסרטון ניתן לראות שרami שילוח חשף את הביקורות מתכפ על ידי פיילאי אמי. טוב, אולי הוא התקף, אבל רמי לא יותקף, אבל רami להחלוטין, לא נישארדייש, ודראגל לחזר לתוקמים. חושש לציון שACHOU מגננים אלימות מכולם שוקשיי, ומקבימים שלא נראות או סרטונים כאלה לו. לגם רע. אז בואו נדבר על איתם אבא. קדימה אן, בואי תספר לנו איפה אית בשנת 1877. ערדן, זה שARAM מאוד קרהית. אני מניחה שAFEU שיבגנ ב-תלויה באיזה... ל-זנדנדה. טוב, בזמן שאהציח את ב קבלי שתי תמונות של גיבורת חביתורתי, אחת של בנהלי כמובן שיבנה בחור מתנכבר בהידאים שלה והשנייה ומלאה חופשה יחדי בלילה יורם ופֵר אמנים פשוט واו. 왜 לא הייתי מזעזעת בחיים? כישי באמת שאני זיתי יותר ישאר ורחבת לציון יורם נירא לא רע ויחלט. אני מדמה לך שיש דימيون במרי לאלין. כן יש לך גם רע, אבל מה שottie יותר מאני엔 זה אם קבאר יADA אז לאחין חבית אותי. תמי אני מניחה שכאן כי תירי כחני ניגרת אחרי 30 30 ירדנ"ן צפיתי לך את חגגת הסילvester, אבל תי אדינה. אני מזכירה לך שהייתי בארוחה עם חברים שזמנת ועברה. נור, ברור שעברה. די קיבלתי הסילvester פה ב-life עם אלפי צופים. אבל אזי אני נטאל דיברתי על מישו אחראי ש חגג את הסילvester בنشיקה, שזבזיר כל הזוגות בישראל. לא תחלי זרות מלח על הפצאים, אני. לא לא, טוב, ש... אסורי. <laughs> אני מדברת אל מאור לבי, tiktoker שגמיה תגאי של חדשה שאהGV גם היא רוני נחמני, איבת 16 מהשדוד, אה, השניים השיקו זוגיות בתמונת נשיקה חדשה. בקיצור, מאחלים לכם בהצלחה ואנחנו מחכים אה, לתמונות רשמיות, כן? חד משמעית. טוב, זיני, בשבילה הייתם הבאה, נראה לי שאת צריכה כיסא, מישהו יכול להכנס לי פה רגע כיסא אליי? טוב, לילן, אל תלחיץ, היא אותי, הכל טוב, אני נושמת עומדת, דברי עליי. טוב, את זוכרת את האזיבה הכואבת וקוראת הלב של ימי צול כשהיא עזבה את הפיג'מות. ברור שאני זוכרת, אני גם זוכרת שאחרי זה הגיעה דנה פרידר. נכון. הנערה חשמלית. נערה חשמלית, תורה אמיתית ותוך עולם מוזר. טוב, אז בול זה, רגע לפני שדנה קיבלה לאן. אני מקירה אותה. מה זה תמקירה אותה? כל מדינה בישראל מקירה אותה. אני מדברת על רוטם סלה. שתיים היום מהammadות. הסופיות לתפכית של דנה אחקזחו. דנה בוחת קופה ייצאין קובי פארдж. שז'הלמ ורמות. שואחנו מחברא של שישייה שלו פידגמות. ויאי זרקה בתפכית. 왧 אני בשוק. אמתה, אבל שאני נוחה לדרת רוטם סלה ב hamburger יש גרי דופקית אמבורגער. 왧 אחד משמיים. <laughs> טוב זי נאבור לפינת טיפי יוםי. <laughs> אסקדימה. <אז laughs> אסקדימה. בכל יום סלה בחרה ייצאין את עצמו, اليوم טיפ מגורו, הכושר והפיטנס, היא רדולפין. היי עוקבים יקרים, אז הטיפים שלי בשבילכם לשמירה על אורח חיים בריאים או כאלה. קודם כל, אתם לא צריכים ללכת לחדור או מספיק 10 דקות או רבע שעה לתרגילים שוטים בבית. עלייה וירידה במדרגות, לשבת על פסב ולקום, אוקיי, תרגילי בטן דבר שני, תשמרו על שעות השנה שלכם. שעות שלה מומלצות, למי ששומר על אורח הים בריא, היא 8 שעות. ודבר אחרון ולא פחות חשוב, הפסיקו לשתות משקעות מוגזים ודיאטטיים. תקפידו על שטיית מים, על שגרת מים בריאה. אתם אומרים בין 2 ל-3 ליטר, שזה 10 כוסות של מים, אוקיי? זה מה שהגוף שלנו צריך, זה מה שהגוף שלנו צורך לפני ואחרי אמון, וזה מה שיעשה לכם טוב. אז אני מקווה תראי לכם שנה אזרחית מעולה, נשיקות. זיני, את יודעת מי יותר צמד מאיתנו? נו באמת, אין אף צמד יותר טוב מאיתנו, ילדן. יש, יש, צמד הבסטיז, שממש עכשיו איתנו באולפאון, ליון שניידי רובסקי, וואי! יו, תן שיין. בלי. לאון, לאון. לאון שני, זה כבר מתחיל. לאון שיין. של לפני מה אתם אומרים על העונה הזו? ואין לנו בעיה שתשחירו. אין לנו בעיה מאוד אוהבות. כל, גל גברה מדמאן, אני חולה שפור. גידו תום וגלי החזיקו ליד בה? לא. מה פתאום? וואי, זו תשובה חד משמעית? לא, זה תשורית לא. לא. זה כזה, זה... מה, ידענו לא... אני זה נמשך הרבה מאוד. לא, לא לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ננשך כאילו הרבה מאוד אבל זה לעולם לא היה. עוד כותרת, לילי, לי דייד. תקשיב, אני רוצה שאם לא הייתם בסטיז, נראה לי הרבה יותר לבד. כל הזמן היה חברים של לילייו מסביב. They were היו alone. I don't know how they even. Okay, כבר. מי הזוכה שלך נכון אני פשוט מקווה שעוד ג'וזי ועוד רו יקחו. טוב, אם זה לא היה ברור, כל הזמן הזה לאון בעצם היה מחובר לפוליגרף. אז כל מה שאמרתי הוא בודק, לא, לא. מה אתה אומר? עוד לא בדקתי, עכשיו אנחנו נתחיל לרדות. מעכשיו תתחיל לשקול מי... טוב שמישהו רצי לי קד. זה פוליגרפים מחיצים. כן, אוקיי. טוב, אז נתחיל באתגר. נצחים אנחנו עכשיו נשאר אתכם שאלות ונעמיד החברות שלכם למבחן. זה לא מחשמל, נכון? זה לא מחשמל, אבל לי כן, אז דיזהר. טוב, קדימה, זה הזמן אי פעם שיקרת ללי? לא, לא נראה לי. מה זה נראה לי? שקר. שקר! גס! רוצה לי לבדות? לי שאני נראה טוב, ואני באמת לא הייתי נראה טוב. מה שיקרת? אילי דברים מתפגרים. כמו מה? לא, אני לא צריך ولا נגיד שאמרתי שאני אשר שני יבוא אליה ואמרתי שאני לא מרגיש טוב. לא, אוקיי, לג'יט, לג'יט. לא, לא, הוא יגיד לי, כאילו לא, בבית, ופתאום אני רואה בסטורי שהוא בכלל הלך לחברים, רגע רגע. לא, כי לא מרגיש טוב בבוקר, אבל היום מתפתח. אוקיי, שאלה הבאה, זו שאלה לא קולה. לפעמים אתה מקנה בפרסום של ליהי? לא, אני מפרגן לה באמת נפלא אליה. אבל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 מה? what? מה? יש לך שתי בולטות? לא, לי, אני, אני, אני, ב, ב, במתן לא זה, אני זה מה שוא. מה שכאן? פוליגраф לא משחית. במתן. או מה זה? למה? לא, מה רע אסף? יש בד שזה ממש. יש לי ילד מחוץ לנצועים. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, כן לא אבל לא אני אומרת לא אבל इट्स اوكي ליאון כי לו באמת אני צריכה נגדתי שלושת שאלות אליופי הם שחפתי איתו אזורים כן כי אז אני לא אוכל להשקר תכשיפו החברות שלכם בדימה ליאון במבחנתנו ניצחטה אבל יגיע הזמן להחליף מניכם ולראות איך לי תעמוד במבחן שלנו טוב אז אנחנו עוברים להתمدד השנייה השניה הפוליגרף מה יופי. האם באמת הצטערת שאמרת לאורטל ורוסלנה את מה שאמרת? כן. כן. סתם סתם. אמת. יבא! עולי! את מצטערת שלא השתתפת בכל העונה האחרונה של גולסטר? וואו, אני מצטערת את זה? כמו מתבאסת. או שלא. האם את תחושת פספוס? לא. לא, אוקיי, קדימה. אני שקר. אני באמת מאמינה עליו. לא, באמת, אני לא מרגישה פספוס. סבבה, מתבאסת. בוא נשנה, לא, לא, לא, אני רוצה לתקן זה, כי זה לא שקר. אני מתבאסת שלא השתתפתי בכל העונה במחיר ראוי, אוקיי? אבל אני לא מתבאסת ש... you know, that I canceled it בשביל לעמוד שלי ונוצאת לכולם להבין that I'm worth it. לי, את כמו פוליגרף אנושי והיית מעולה ונראה לי שזה הזמן לעבור לאתגר הבא שלנו הוא הולך להיות מאתגר ואפילו טעים. טוב אז היוש חברים, חזרתם אלינו, פתחנו uh, לכם שיהיה עוד משימה עם לאון ולי אז משמאלינו עמדה של בלעדי שמה שהולך לקרוא את עכשיו הם הולכים להכין uh, בדקה בעצם uh, כל מיני דברים uh, טעימים ומתוקים ובזמן הזה לי ולאון הולכים לעשות אתגרים ממש מעניינים אז יאללה בואו נתחיל אוקיי הנה ככה מה מכל הכבוד? איזה אתגר, זה היה מאוד קשה. עכשיו לי אוכלת את כל מה שאפשר עד הניתוח של הפאוץ. מה האתגר? האתגר הראשון שאתם צריכים לעשות, יש לכם בעצם דקה אחת לכל אתגר, אוקיי? אם תעשו את כל האתגרים, תזכו בעצם במערה סופר, מפנק לכל החברים של בלדי וגם בארוחה, שתקרה ממש עכשיו. ואת מוצאת לנו? כן, אז אנחנו מציעות לכם להיות טובים. יאללה, האתגר הראשון, להתקשר לנעמה קסרי, 60 שניות, לא להגיד שאתה בשידור. או מי גאי. מה קורה? בסדר. <laughs> איפה את? אני עכשיו סיימתי צילומים בישראל בידור. אני הולכת לעשות פדיקור. Ah, ואני גובעת. הייתי אצל סימון? הייתי אצל סימון המאממת, ובא לי, אני גובעת, בא לי לאכול איזה... לא יודע, משהו כמו פרה or something. <laughs> It's mm, great. How dare you say that to me? Why not? What's the why not? It minute steak or something. ma got It's okay. we love you and hobatzlumim and love you. I'll call back עצומות... כן, יאללה בואו נכניסה עמדה של הכדורגם ליאו יוו ליאו גיא או או דלווי ליאו ליאו ליאו ליאו ליאו ליאו ליאו ליאו ליאו ליאו מה? רגע! לא אתה יודע שזה נכנס? כשהמאת היא תליא צעקת מה אתה עושה את תתובה? יאו זה לא אכין מפנק בזמן שהצמת שלב לא דימאכין לHEMA תארוב. ושישים שניים. דאי. דאי. אל תר. אל תר. אל תר. אתה בטח מתכולות. אלום. בוגו, בוגו. אני דוגמתך תוסר. واي واي واي واي واي. רגע. Oh my God. Oh Lord, Lord have mercy. Lord have mercy. <ש> <ש> <ש> סלחתם במשימה, בואו, תשבו לכם. אנחנו עדיין נשים, אמי. לא, יש לכם פה ארוחה מנתה. וואו, מה מעולה. וואו, וואו. השילוב לא נעים לי, אני מרגישה שאני מפריעה להם בדייט. טוב, חברים, אנחנו סיימנו. אתם זוכים בעצם בערכה מפנקת לכל החברים מבעל עדי, אז קודם כל, אני אקיד תודה רבה לבעל עדי על הפינוק הזה. תודה לך, לאון, תודה לכלי, ותודה לכם שהייתם איתנו. חברים, אני מזכירה שאם אתם רוצים לדעת מי האורחים שלנו למחר, אז תיכנסו עכשיו לסטורי של ישראל ב דילירא שם כemenוים. אז יש לו תיבסטרי אומר לכולם. יאללה בואי נא钦 גם לעצמנו זה קורי. מהeschם על יאללה ביי, תודה. מי שאוכל לבד, מת לבד. cares? לין גם גאה מתברק אמיץ. לא לא. נופג קבוק. נופג קבוק. נופג קבוק. נופג קבוק. נופג קבוק.